Siinä vaiheessa, kun peruskoulun jälkeen oppilaat tekevät valintoja, niin usein ne valitsee puutteellisen informaatio varassa. Niillä ei ole riittävästi tietoa siitä, miten matematiikka heijastuu sen tyyppisissä tehtävissä, mihin he itse asiassa haluavat. Ja näin käy usein niin, että matematiikka jätetään valitsematta tai valitaan minimimäärä matematiikkaa. Ja sit myöhemmin harmittaa, että ei päästä sellaisiin tehtäviin, mihin itse asiassa olisi haluttu. Matematiikka kärsii jonkun verran julkisuuskuva-ongelmasta. Matematiikkaa pidetään huonosti pukautuvien nörttien yksin puurtamisena, tämmöisenä eristäytymisenä sosiaalisesta maailmasta jonnekin omaan kummaan todellisuuteen, ja ajatellaan, että ne työpaikat, mihin matemaattisesti suuntautuvat ihmiset sijoittuvat, on, on yksin jossain komerossa puurtamista. Mutta todellisuus on aivan toisenlainen. Matemaattiset osaajat tekevät hirvittävän paljon yhteistyötä, ei pelkästään toisten matemaattisten osaajien kanssa, vaan myöskin paljon työtä sellaista, jossa on moniammatillista osaajia, siellä on matemaattisia osaajia, siellä on sosiaalisten tekijöiden osaajia, ne tekee yhdessä suunnitelmia siitä, että miten tietyt ongelmat ratkaistaan, ja silloin tärkeää on kommunikaatiokyky, kyky ymmärtää toisten argumentteja, kyky selittää omia ratkaisumalleja muille ymmärrettävällä tavalla, ja tämä matematiikan luonteen muuttuminen työelämässä, ei ole välittynyt selvästikään sinne Et Ihmiset, jotka hakee sosiaalista ammattia tai luovaa ammattia, välttelee usein matemaattisia suuntautumisia, vaikka näillä, asioilla, näillä aloilla on hyvin todennäköistä päätyy tekemään erilaisia luovaa, luovaa tieteellistä työtä tai, tai hyvin paljon sosiaalista yhteistyötä ryhmätasolla tapahtuvan ongelmanratkaisun kautta. Nykyään oppilaille miettiessään ammattivalintaa on entistä tärkeämpää se työn Sisältö. Monet sellaiset nykyajan ä, ilkeät ongelmat, tällaiset hankalat ongelmat, jotka vaativat monenlaista osaamista, esimerkiksi ilmastonmuutoksen kysymyksiin, ratkaiseminen tai ä, maahanmuuttoon ja sosiaaliseen ä, kohesioon liittyvät kysymykset on sen tyyppisiä, että niitä tutkitaan moniammatillisesti ja näissä ryhmissä keskeisiä osaajia ovat ne, joilla on matemaattista osaamista, analysoida suuria määriä, suurta määrää dataa, tehdä siitä malleja ja tulkita niitä tuloksia. Nykyään koulussa täytyy eri tavalla motivoida oppilaita. Heillä ei ole sellaista automaattista tarvetta miellyttää opettajaa tai suuntautua juuri näihin ammatteihin. Sen takia täytyy tuoda koulumatematiikan oppimiseen ilo, ja se syntyy nimenomaan sitä kautta, että oppilaat saadaan ponnistelemaan ja oivaltamaan ja riemuitsemaan siitä. Silloin on hirveän tärkeää keksiä tehtäviä, jotka ovat oppilaille motivoivia sen tehtävän kontekstin kautta, mutta samalla tavalla niitä täytyy olla matemaattisesti sillä tavalla muotoiltu, että siellä on sellainen matemaattisen oivaltamisen ilo, siellä on tietynlainen koukku siinä tehtävässä. Eli ajatus tämmöisessä hyvässä tehtävässä, sen täytyy olla houkutteleva, että oppilas aloittaa sen, ja kun oppilas on aloittanut sen, sen prosessin aikana, on hyvä tulla jotain oivalluksia. Matematiikan opiskelu ei saa olla pelkästään sitä, että mennään systemaattisesti, mallinmukaisesti askeleita eteenpäin, vaan sen pitää enemmän olla ehkä luonteeltaan vähän niin kuin jonglöörausta. Heitellään palloja ilmaan ja poimitaan ideoita ja yhdistellään niitä uudella tavalla yhdessä toisten oppilaiden kanssa. Ja opettajantehtävä on siinä niin käynnistää tätä prosessia selkeän tyypillisesti, vaan niin kuin ylläpitää ja se pitää olla hyvin oppilaskeskeistä, jotta siinä syntyy se oppilaan oman oivalluksen mahdollisuus. Matematiikan opiskelussa motivoiminen on sen takia erityisen tärkeää, että tiukka kognitiivinen ponnistelu ei välttämättä ole ihmiselle luontaista. Matemaattinen, eksaktiajattelu ei tule ihmiselle luonnostaan. Se on, se on sellaista, joka, joka täytyy tietoisen keskittymisen kautta saada. Mutta toisaalta juuri sen takia, että matemaattinen ajattelu ei ole ihmiselle luontaista, Kehittämällä matemaattista ajatteluaan ihmisen henkiset voimavarat kasvaa, ajattelun taidot kehittyvät. Sen takia matemaattinen ajattelu on jokaiselle oppilaalle iso voimavara, joka antaa uusia mahdollisuuksia.